Ну що, тоді починати. Так. Да. Доброго дня, Геннадій. Доброго дня, дорогі друзі. Ти сьогодні українською. Ну, я скільки зможу, буду на українському. Чудово. Якщо не зможу... Ми продовжуємо тему, яку ми розпочали 16 квітня. Отримали від вас відгуки, дуже раді. І, знаєте, я дивуюся, ну, до речі, може, і не дивуюся, але це факт, багато з вас, ну, як мінімум, троє людей мені зателефонували і сказали, що ми виявили, ну, до речі, відносно нас безпосередньо, визнали брехню, яка була. Угу. Тому я рада, що е, ви стали чесніші. І це дає можливість вам е, дихати більш вільно, і е, кожен вскритий факт брехні е, підвищує вашу самооцінку. Тому що, е, як би ви не собі не придумували, не придумували виправдання чому ви розбрехали чому ви запізнилися чому ви порушили права ці виправдання вони вам не зменшують ваш духовний лічильник да? угу. на духовному лічильнику йдуть бали з знаком мінус і ми сьогодні про це будемо говорити я хочу щоб ви активно приймали участь в нашому обговоренні. і ем, ну, Я люблю практику, не тільки, щоб ми зараз з вами поговорили, а все-таки кожен з вас має просунутися в усвідомленні, наскільки закон чесності, вірності, цільності, наскільки ви вже встановили цей закон, в чому ви вже просунулися. Я знаю, що багато з вас, хто вже не допускає навіть думки щось красти, або е, збрехати, до речі, збрехати, ви ж мені і розповідаєте, що Наталя ну, знов не втримався, знов збрехав, бо було так соромно і мусив збрехати, наприклад, не виконавши якесь завдання або не виконавши якусь обіцянку. Але мене дуже тішить те, що якщо кожен з вас хоча б одну брехню якусь в собі модифікує, ми з вами, наша країна стане чистіша, чесніша, і мене це більше всього мотивує. Це не тільки ми це розповідаємо, да? ми з Геннадієм крок за кроком йдемо в цьому напрямку і дуже раді і нашому прогресу, і вашому прогресу. І ми на минулому занятті ми говорили про види брехні, я думаю, що багато з вас вже перший цей рівень пройшли, де ви не будете красти, брехати, брати чуже. Багато з вас, хто вже їздить по правилам, багато з вас, хто платить вже податки, багато з вас, хто вже виконує обов'язки, які ви берете на себе перед собою, перед близькими і так далі. Але залишається дуже велика сфера, я думаю, в першу чергу, незрозумілого для вас. І часто ви кажете, ну я мусив це зробити, я не знав, як по-іншому це зробити. І давайте будемо зразу розглядати фізичну вірність і чесність, ментально вірність і чесність, і я би сказала, і духовна, тут даже не можна сказати про вірність чи про чесність, а це цільність, дух, він абсолютно цільний. І я би також сказала, ще є вища щебель. Це або він включає в цю, в цю сходинку. Це етика, етика, яка так чудово викладена в Біблії, етика Іосифа. В мене це просто зачаровує ця ментальність етичності. І ви на одному з тренінгів приводили мені приклади, коли ви демонстрували цю етичність. І мене це просто приводить знаєте, в такий восторг, не знаю, як української мови, буде, да, ця емоція. Я дуже щаслива, що ми з вами вже йдемо в ту сферу вищої чесності, в сферу етичності. І мене, звичайно, дуже-дуже визиває в мене натхнення. Ну, а сьогодні будемо говорити, чому ми, навіщо ми брешемо, і чому ми саме беремо цю поведінку. І, я думаю, ви добре знаєте, що є генетичний код, який записаний на ДНК. І він собою, він диктує практично, те як ви маєте мислити говорити діяти і він передбачає це передбачено які ви будете мати результат і в дитинстві ми вже точно знаємо яким ми успадкували генетичний код і практично навіщо ми брешемо ви можете зараз собі от я вже бачу багатьох з вас ви можете вже для себе і тут в в коментарях ви напишіть чому ви наприклад вперше щось взяли чуже Я пам'ятаю своє дитинство і мені мама і батько ну не давали грошей на якісь там булочку чи на якісь цукерки а якщо і давали, то дуже маленьку суму, я, ну, хватало там зовсім чуть, -чуть. Я пам'ятаю, коли я крала гроші у батька, особливо, коли він був п'яний, значить, він точно не, не буде пам'ятати. Тобто, навіщо це робила? Отримати те задоволення, купити ту цукерку чи морожене, яке я не мала, тоді не, ма, не бачила варіантів, як це зробити чесним шляхом. Я просила у батьків батьки не давали От. наприклад ви можете свій приклад сказати чому ви вперше збрехали хтось скаже я захищав сестричку чи братика що братик щось зробив погане і батьки могли його побити тому я там збрехав або ви самі боялись покарання наприклад не виконали щось я пам'ятаю коли я получила четвірку в мене в основному були п'ятірки батьки мої вимагали щоб я вчилася на п'ятірки коли я отримала четвірку не дай Бог трійку я звичайно я брехала я боялась покарання тому перше що треба виявити чому у вас виникає це бажання збрехати заховати не сказати правду є генетична складова і в дитинстві все це нам показується ми мислимо так як наші предки мислили я засуджувала себе що як же я можу обманути там мама чи батька я тоді не розуміла що це спосіб мислення який успадковується, точно так як і зовнішність От. І ми можемо себе оправдати, ту поведінку тільки розуміючи, що до моменту осмислення ми не могли робити по-іншому. Іначе можна себе там камнями забити за все те, що ми робили до цього моменту усвідомленості. От. Тому перше для вас завдання, от я бачу, ви вже пише, Вадім нам пише, да? хотів уникнути покарання. Так, я, так от точно такий самий приклад, як і в мене. То щоб не побили щоб не покарали у когось це щоб бути гарним хорошим от у когось щоб там отримати якесь задоволення у кожного з вас є різна була різна думка і ця думка генетична Тобто, якщо ми аналізуємо і розуміємо що була багатопоколінне такий паттерн нестачі де було була впевненість що ти не можеш отримати те що ти хочеш прямим Чесним шляхом. І всю в дитини він взагалі не думає, це рефлекторно, це успадкована реакція, яка записана на ДНК, що як можна отримати, ну, вкрасти, забрати, відібрати, тобто збрехати. Ось єдиний шлях як досягнути того, чого ти хочеш. Тому спочатку треба ідентифікувати, чому ви це робили, і дати. Істинну інтерпретацію, так, да, спадково, ви не бачили можливості, ну зараз ви ж їх бачите, і для початку треба сказати, я не хочу більше використовувати той спосіб, яким користувалися мої предки. Вони не бачили, я не бачила в дитинстві там, чи в юності, але зараз можливості є, і в залежності від того, що ви напишете, яку відповідь дасте на це запитання вам треба дати то істину ту інтерпретацію і перестати керуватися старими бажаннями предків знаєте в ідеал методі тойча є унікальний один така унікальна складова це базове внутрішнє бажання воно формується 3-4 покоління я часто про нього розповідаю знаєте Деякі люди, вони просто одержимі да? бажанням награбувати, неважливо, людина вже фізично, вона не може навіть обслуговувати те, що вона вже награбувала, там заводи, землі, фабрики і так далі, але вона одержима базовим внутрішнім бажанням і вона робиться знов і знов. Чому це відбувається тому що розслідуючи генокод таких людей бачить що десь в четвертому поколінні у прадідів до речі яких там чотири чотири чи скільки їх дідусів да, вдвоє а прадідів чотири відібрали землю відібрали там господарство відібрало хто ну держава та влада яка була худобу і да, худобу і так далі. Землю. І ці люди, вони заряджені вернуть своє, вернути своє любим шляхом. Вони сліпі, глухі. Вони це бажання більше, ніж страх. Вони як знаєте, я так порівняння, вони як рухомі амаком. Вони біжать, вони не бачать нічого, що це взяти, що це взяти. При цьому росте страх, страх покарання. Страх і почуття, до речі, вини. І наслідки цього підходу драматичні. Як сказали тойці, що при такому порушенні закону, при такій формі нечесності, Обов'язково буде захворювання нирок, тому що людина боїться і цей страх збирається фізично в тілі, в нирках і в серці, тому передбачування, що будуть інфаркти ранні, передбачувано що будуть хворі будуть хвороби будуть хворіти діти особливо любимі діти вони мають бути той, тою каплею дьохтя розумієте людина яка добивається нечесністю вона отримує якесь задоволення короткочасне от короткочасне задоволення там приїхав десь дуже розширене да? в якийсь готель розпосюджено, розпосюджено да приїхав в готель десь там чи в Турції чи в Єгипті неважливо де і е, накрав там якихось рушників і ще чогось Людина радіє, продаючи душу свою за те, що вона щось там взяла, яке їй 100 років не потрібно. Вона не розуміє, що за це буде відплата. Відплата в вигляді розчарування, хвороби, втрати, де людині закриваються ці можливості чесного шляху. І тому, роблячи щось таке і, і крадучи, ви повинні розуміти, що ця насолода, яку ви получаєте якось миттєво, вона ніщо проти того, що ви далі будете відчувати. Це почуття провини, особливо якщо ви вже дізналися, що не треба красти, треба бути чесним. І так далі. У вас тим більше накопичується почуття провини і вам буде не солодко, у вас буде ці сумління, вони будуть вас ну, докучати вам. І, до речі, саме це почуття провини мною являється конструктивним. Як би ми не хотіли від цього позбутися, часто люди приходять і кажуть, Наталя, я хочу позбутися від почуття провини. І я розповідаю, так, да, є почуття провини, яке навязане, яке, від якого треба звільнитися обов'язково. Але є почуття провини за порушення тих законів і правил, які встановлені для нас. І від цього почуття провини ніяк не можна збудести щасливий, бачу, сидиш. Я можу навести приклад. Навести приклад? давай. Я вже, знаєте, от так можу сказати трошки вже, ну я вже не краду. Я вже чесний по відношенню до тебе. Я вже можу сказати, що в мене там є... Я вчасно стараюся завжди вчасно. Я вже навіть їжу по правилам. І... Але ось останній раз я їхав на Львов, і десь 30 їду, кожен населений пункт я витримую правило, їду по правилам, от. І ось я виїжджаю, вже 30 км до Львова, виїжджаю за населений пункт, білий знак вже лишився збоку, я йду на обгін, мене зупиняє гаї. і починається ця пісня, коли я доказую, що я правий, тому що там був пунктір, а він доказує, що то був не пунктір, а то була сплошна, яка вже розвалилася від часу. Угу. От. І я відчув в собі, так, е, да, це людина права, цей поліцейський, він правий. Він е, е, правильно казав, але я відчув таку лють в собі всередині, Таку ненависть до цієї людини, що я там чуть ли не кричав, доказував, що він не правий, і так далі. Коли я вже від'їхав від того, я задав собі питання: а чому це так? Чому у мене такий зрив, така ненависть? І я зрозумів, що за цим стоїть генетичний фактор. У мого діда, у мене успадкована концепція, влада, поліція. Це насильство, це неправда, це обман, це несправедливість, це завжди біль, страждання, і від них нічого доброго нема. І ця концепція вона в мене від одної лінії, по лінії тата, це його тато, мій дід і втіхи, у кого відібрали зерно і посадили у в'язницю. По другій лінії відібрали у прадіда бізнес, і він помер через рік. От. І я зрозумів, що це є брехня, в яку я вірив. Що влада і поліція – це те, що приносить шкоду. Що за цим стоїть ненависть багатьох поколінь до цієї влади. Чому? А, тому що привикли красти. Привикли жити не по правилам, і коли влада ставить на місце, то ця реакція, вона успадкована. І мова йде не тільки про е, розуміння, що не треба красти, треба дію, а треба змінити обум... обумовлену реакцію. Найбільше. Реакція, де влада, поліція, право, закон, правила життя, вони визивають гнів, вони визивають незадоволення, вони визивають Ну, відчуття дискомфорту і навіть хочеться, я вже не знаю, нахамити тому тій людині, яка взагалі, вона ні до чого, я, я особливо кажу, а якби не було поліцейських. Я пам'ятаю роки там 90-ті, коли були такі рейди, там, що було їздити на дальні маршрути, по-прямій було опасно, там були грабіжники, були якісь історії і так далі. Вони захищають, вони приносять конкретну користь. Але оця обумовлена реакція, вона спрацювала. І вона спрацювала для чого? Щоб я зрозумів, мені треба змінити концепцію генетичного успадковану всередині в собі. І коли я це зрозумів, мені зразу відпустило. Я з задоволенням заплатив штраф, сказав, господі, дякую тобі за те, щоб ти мені відкрив очі, на цей випадок в моєму житті ще одна ментальність, ще один дід, ще один прадід. Вони перенавчені. І в моїй душі має бути мир. Я думаю, от ти почитай тут. Павло Міннічук пише по поводу з приводу цих двох сплошних. Він дуже згоден зі мною, з вами Геналь. Я би Павло задав таке питання: Павло, а що завжди ти їздиш строго по правилам, і що ці дві сплошні дратують. А, і я собі ще задав, а що ти, якщо я от їхав до Львова, що я ні разу не перетинув е, сплошну лінію? Та перетинув. І просто виздаяння прийшло трошки пізніше, не в той момент, коли я перетинав там дві години тому таку саму лінію. І тому, коли ми це розуміємо, що ще до того чесного, як от перед Богом, розуміння, що ти маєш виконувати ті правила, які від Бога вони встановлені, якщо я їх розумію, то все буде добре. Других, варіант... Других варіантів більше немає. Тому давай будемо проводити. Ну тось я погоджуюся, да, якщо взяти всі наші порушення, а у Бога немає, це велике порушення, маленьке порушення, тось я в минулий ефір говорила, що є або порушення, або є виконання правил. І якщо дійсно нас протестувати, наші думки, наші слова, ми ж не говоримо навіть про такий момент, як говорити точно. От точно. Розумієте, багато хто є, е, привик якби, і живе в законі помилки і в людини настільки думки не прямо йдуть, а йдуть десь дуже з поворотами, з крутими. І людина не розуміє, як точно. Вона не знає, як точно сказати, вона не знає, як точно написати, вона не бачить, як точно. От, і зараз особливо на консультаційних сеансах я з цим стикаюся, людина каже я не розумію як, Тобто вона свідомо не хоче брехати, но виходить, що так як вона не знає як, вона йде околичними цими шляхами, вона бреше, вона бреше собі, вона для себе знаходить якісь виправдання, вона каже, бо я не знаю як. Я не знаю, як точно. Тому ми з вами повинні крок за кроком да розкривати. Розкривати ті моменти, про які Геннадій сказав, що ну, якщо взяти по сукупності все те, де ми обманюємо, треба розуміти, що є відплата, і якщо нас зупинив да, інспектор ГАІ, треба розуміти, що ми перед цим багато дещо зробили, порушивши якісь правила. Треба бути Трепет вдячним йому. перша реакція, звичайно, перша реакція Геннадій сказав: "Да чому?" Тому що у його ці діди отоко встали і пішли на тало. І інспектор, другий інспектор підскочив в щик. Не буде не рівні такий стіч. І розумієте, про що це говорить? що хтось з цих предків, він так і не виніс урок, він не побачив справедливості, і оце дуже важливо, що лишається якби, почуття несправедливості, а це ви знаєте, що це основна характеристика свідомості жертви. Якщо ви рахуєте, що щось несправедливе в вашому житті, чоловік не так відноситься, діти не так відносяться, не цінує хтось вас, і це, ви можете думати, що це випадково. Ні, випадкового нічого немає. Тому для себе ми ставимо це питання, і для вас, і, і просимо, і ділимося з тим, що в нас вже вийшло. І дуже важливо це собі чесно сказати, собі спочатку починається чесність себе, тобто собі спочатку, сказати чесно, що в цьому я ще не бачу істини, я вже не кажу, що правди, що в цьому я поки собі брешу. І якщо ви напишете, зробите такий аналіз, дуже класний аналіз, от де ви раніше там генетично були заряджені брехати, і ви написали там пунктів 20-30, а можна і більше написати. А далі в другій колонці ви пишете, що в цьому я вже чесний, тут я вже чесний, і залишаються якісь ще моменти, де ви усвідомлюєте, де ще немає чесності. Але ви ставите мету, щоб ця нечесність, яка там у вас ще виявлена, щоб також її прийти в цьому аспекті, теж прийти до чесності. І таким чином, принаймні те, що ви усвідомили, ви вже анулювали ту нечесність. Тобто у вас вже разом переходить в більшій мірі в разом чесності. А далі, знаєте, цей процес, він такий, дуже захоплює мене, тому що виникає азарт. А де ще? Ще чого я не бачу? де я ще собі сам брешу, що я почну там вчитися з Нового року, що я вже нарешті буду реалізовуватися, що я нарешті встановлю паттерн завершеності і так далі. А для чого бути чесно? запитаю, запитають, люди тобі будуть відповідати. А для чого бути чесно? От, от як ви бачите, от напишіть нам. От для чого бути чесно? Можна ж трошки крам, але я тут ще проживу. Трошки там о, обдурив? Ну, обдурив. Трошки там десь погуляв наліво? Ну, погуляв. Трошки там ще щось? Ну, якось буде. Так живуть більшість людей. А для чого бути чесним? А напишіть нам, будь ласка. Ну ти пока щось розповідай, поки люди будуть mm -hmm. писати. Знаєте, найбільша брехня, яка тільки може бути, це є така формула, де люди кажуть, що мета виправдовує засіб. Наприклад, війна. От, і ми бачимо ті потоки брехні, які виливаються на Україну. І ми розуміємо, що наша відповідальність бути чесними. Наша відповідальність чому? Тому що йде війна між брехнею і правдою. Якщо ми випромінюємо правду, чесність, ми захищаємо Україну. І це треба розуміти кожен раз, коли ми це обговоримо. І це є, я вважаю, найсильна мотивація для кожного з нас. Так, є друга мотивація, наприклад, наші діти. То, що брехня, яка в нас е, е, скрита, вона вильеться через хвороби дітей, через наркозалежність, через алкогольну залежність, через нереалізованість, через, через, навіть через онуків, не тільки через дітей. І ми бачимо це в більш, дуже багато консультацій, де зрада між чоловіком і жінкою вона призводить до інвалідності дитини, яка народжується. Ну, Засміркінка. І кожен раз, коли ми це бачимо, так, да, це мотивація. Але, люди добрі, ми живемо в цей час, а коли всі дуже хочуть миру. І вклад у справу миру це бути чесними. Ми маємо розуміти, що йде війна на більш високому рівні між брехнею і правдою. І мені хочеться звернутися до лідерів України. Ну, ми маємо бути чесними. І тоді е, це найбільше, що може зробити, внести вклад вклад в перемогу, це бути на, нам чесними. Ми воюємо проти брехні, і тому ми розуміємо це все. А мені подобається, що навіть одна якась брехня, яка відкрита, вона біля вас, вона вскриває як мінімум дві брехні. Тобто біля вас з часом, якщо ви переходите в закон чесності, біля вас можуть бути тільки чесні люди. І той, хто брехав, він мусить або вам признатися, або якимось іншим чином, якщо не стосується це особисто вас, ця людина брехня цієї людини вскриється або він сам признається тому це дуже дуже важливо ви не повинні себе якось принижувати умаляти що ну я подумаю, що там стану там ще якась брехню я там викрию ні кожна ця брехня вона покращує цей закон який я минулий раз казала цю гігантську ДНК нашої нації от що важливо важливо ж знати який паттерн постійно підживлює це брехню Якщо ви живете в патерні незадоволення, скажіть мені, будь ласка, хто із вас успадкував паттерн бути задоволеним всім? Ну, я думаю, таких небагато, тому що я дивлюсь на своїх батьків, дідусів, бабусів, вони завжди були чимось незадоволені, так само, як і батьки Геннадія. Все добре, але чогось не хватає. Тобто незадоволена людина, вона людина, яка постійно в неї нехватка, нехватка всього. І оця нехватка примушує людину шукати якісь задоволення на стороні, часто неправедні. Тому перше, що треба, з чим треба працювати, це встановити патерн достатку як такого, і плюс патерн задоволення як почуття, що ви задоволені, Те, то, що у вас є, ви задоволені цим, ви радієте цьому розумієте людина яка має паттерн відторгнення ну і взагалі тяжко бути чесною особливо вірною вона ж буде шукати в кожній людині протилежного пола, часто не протилежного. вона буде шукати хоча б краплину тої любові хоч там на декілька хвилин там чи годин тобто спочатку треба з причиною працювати з причиною Тобто, як ви знаєте що є цей паттерн і ви повинні розписати всі ці старі концепції старого паттерну ваші звичні думки ваші звичні дії в старому патерні. і розписати як ви повинні думати звичайно це не просто ви будете скочуватися на старе мислення але тут потрібна дисципліна часто той що рекомендував електрошокер Тобто, не діяти так, як ви діяли, як би ви зробили раніше. Так не робити, тому що так, як ви зробили раніше, це приведе до результату, який у вас був раніше. А треба сказати, ні, я не хочу такого результату, який в мене був, там, в матері, в батька, там, дідусів, бабусів, тому що вони страждали, вони не розуміли зв'язку, а ви розумієте. Тому важливо встановити цей паттерн нового мислення. Ну і звичайно дуже гарно той чи розказують про паттерн кримінальної поведінки. І одна з головних, головних характеристик це от хочу зараз і все, от зараз мені треба. Уже півчаса через пів часа мені не треба. І все хочу і зразу. Да, і все хочу і зразу. Тому це примушує десь використовувати дуже негарні шляхи за які потім буде, звичайно, соромно, буде провина, буде боліти серце, і так далі, і так далі. Тому аналізуя свої думки, завжди думайте, як би ви поступили раніше, яким би шляхом ви досягли своєї мети. Сказати, ні, це в минулому, це я в минулому, я зараз, це чесний, відповідальний, якщо я беру обов'язки, я їх виконую. Якщо я б сказав, що я вчасно, да, якась зустріч, я приходжу вчасно. Якщо я вірний в шлюбі, то я вважаю там свого чоловіка, жінку самою кращою для мене, і я не спокушаюся. Тому що, дивлячися і аналізуючи свій паттерн, а я хочу, щоб ви свою причину встановили, тому що, наприклад, у мене в паттерні одна із причин, навіщо брехали, да? це щоб бути хорошим. Наприклад, моя бабуся, вона робила на, на там магазинами, і вона не стільки для себе вона хотіла щось взяти, а вона хотіла бути доброю перед людьми тому я коли в мене виникала реакція уже в методі вивчаючи я відслідковувала цю реакцію що щас я хочу бути доброю перед людьми тому я я не я я собі казала не бреши будь такому і такою як ти є тому що твоя бабуся робила це раді е, по, подяки людей похвали людей і це закінчилось тюрьмою от тому е, ця прямота це найкраща зміна того патерну мислення і поведінки. Тобто я так думаю, я ви можете думати, це правильно, неправильно, маєте маєте свою думку. Ну ви так думаєте. І так. я навчилася не залежати на відміну від моєї бабусі, не залежати від того, що подумають люди, що скажуть люди. В цьому також має бути абсолютна чесність, тому що багато з вас Продаються практично за те, щоб вас похвалили, за те, щоб сказали, які ви там розумні, гарні і так далі. О, це точно що не треба, особливо з таким генетичним ходом, як мене про який я розповіла. Тому задача виявити свій паттерн, де ви не обов'язкові, де ви невчасні. Кого у мене, наприклад, було, я хотіла є урок геніальний у той. Чи де ми хочемо бути добренькими і попускаємо людям? Ми по суті розполоджуємо мошенників, да як там українською вдя. Злодія. Злодія. Хороший варіант. Тобто ми дозволяємо, щоб до нас відносилися без поваги, чи нас ображали, чи, може, кричали, чи ми даємо згоду на негідну поведінку чоловіка, чи жінки до себе, чи співробітника, чи товариша. Тобто ми мовчимо, бо боїмося втратити. Ми боїмося втратити статус або дружбу, або гроші. Багато людей зраджують собі саме за грошей. Тобто якби не гроші, люди кажуть, ну так, але ж розумієте, я хочу, Наталі, бути чесним, ну це ж ну, я ж повинен тоді все офіційно робити, офіційно платити, все офіційні програми купляти. Ні-ні, я не готовий, У мене ще немає такого доходу, щоб у мене було все офіційно. Тобто практично для багатьох гроші являються таким перепоною да, до закону чесності. Тобто люди кажуть, ні, я не готовий, я не готовий бути чесним, я візьму неліцезійну програму на дуже дорого, я ніколи такі гроші не назбираю, я не буду оформляти співробітника, я не буду там першого, тривого, десятого, тому що я тоді взагалі, мене й так там, майже в ноль, а якщо я це все робити буду, то, звичайно, в мене нічого не буде, я не, я не отримаю. Так думають багато людей. Тобто практично це є основним таким обмеженням, яке тримає людину в цьому законі, людина не розуміє, що він може піднятися в думках, все ж починається з думки, Тож тобто, людина навіть не впускає в свій розум думки, що він може це зробити, я зазвичай кажу, ну давайте відкинемо. От відкинемо все, що ви мені розказали, ви можете впустити думку, і от людина, вона може ще другий, третій, п'ятий раз мені доказувати, що нереально, я кажу, давайте візьмемо абстрактну ситуацію, от просто відкиньте це, ви приймаєте думку, що це може бути так. І от коли людина приймає цю думку, я знаю, що в цей час відкриваються двері в новий закон. Людина ще нічого не зробила. Так, да, ми повинні зробити першу дію, і ви знаєте, що зміна закону йде через розуміння і цілеспрямовану дію. Це так. Ну, спочатку ж це розуміння треба впустити собі разом, що ви можете це зробити. От. І не, не треба якби, опиратися цьому. Все починається з розуміння. А потім, звичайно, треба дію. Дія, вона змінює закон. Вона записує новий закон на свідомому рівні. Тобто, mm вже -hmm. є такий запис, мозковий запис. Уже є. Так, да, треба багато раз програти, як на платівці, щоб воно стало автоматичним. Ну і повірте, що для цього треба дуже багато років, ми з Геннадієм, ну практично з першого дня, ми стали крок за кроком і я дякую особливо Тетяніс той чи яка, ну дуже так нас вчила, дуже з любов'ю, любов'ю, як, як це сказала любов, яку принесла Джоел, да? Ну, типа, несправедлива а така сурова. любов, сурова, да, сурова любов. І я дуже вдячна, тому що я розумію, що це життєво необхідно, просто життєво необхідно. І та насолода, яку ти відчуваєш від того, що ти живеш по правилам, які встановлені Богом для людини, для її щастя мені це приносить дуже велику насолоду і кожне ваше, кожне ваше зізнання де ви кажете Наталя я тут і тут була нечесна відносно там вас відносно вашого інституту десь я була нечесна і ви мені це говорите я вас не не питаю да а ви це говорите і ви кажете ну придумайте якісь там штрафні там санкції все знаєте а я в цей момент в мене просто душа моя співає тому що ви піднялися, ви піднялися в цьому законі, ви стали вільніші, спокійніші, чесніші, самооцінка ваша росте. От. І це дуже важливо, для мене це просто нагорода, значить ще в якомусь аспекті ми з Геннадієм якусь викрили брехню. От. І це дуже важливо, тому що цих форм брехні, де я не можу да я там не знаю це такого мені подобалося, як Чемпіон казав і свій час себе. Борис Сорін казав що ти знаєш ти просто не хочеш згадати ми все знаємо, але не, небажання згадати, небажання це усвідомити, небажання це озвучити. Тому що якщо я це усвідомила, я маю з цим щось робити. От. А якщо я роблю вигляд, що я нічого не знаю, не усвідомила, не пам'ятаю, то й робити нічого не треба. От. Якось так замилити це все, замилити стати, ну і хай буде. От так, як так як і думали і казали наші предки і неможливість наприклад чітко прямо сказати що ви хочете що ви думаєте яка ваша точка зору у багатьох же це бажання не знати не чути правду про це теж про це говорила бажання просто знаєте щоб закрити якусь шторочку і не бачити реального життя а жити в ілюзорному, в воображаємому світі у багатьох же це як спосіб тікати від реальності а є, є реальність просто ця реальність ми її самі створюємо можна бути в одному тому самому місті а реальність буде для двох людей або для десяти людей реальність буде інша в залежності що людина скаже Буквально ми зараз приїхали з Геннадієм з Західної України, і деякі люди, люди, які я зустрічала, говорили, ой, нас тут так не люблять. А деяких я точно так, тих самих з регіону Донецька, Луганська, вони казали, які тут гарні люди, вони такі чуйні, вони допомагають. Тобто вони все роблять, щоб нам тут було добре. Ось вам різні точки зору, тось тобто, у кожного своя реальність. Тобто кожен вірить в свою створену картинку, тому бажано, щоб ця картинка відповідала реальності. А що значить реальна? Реальна – це єдина реальність, це життя, яке створено бездоганним. Тобто це життя, яке дано нам для реалізації щастя, задоволення, творення і так далі. Але людина, згідно генетичного коду, вона бачить через призму, через фільтр. Якщо їх там бабуся або прабабуся почувала себе чужою, нікому не потрібною, так, знаєте, вона і в Африці буде чужою, нікому не потрібною, чи де там на місяць. Це паттерн мислення, і у нас з вами є привілегія змінити цей патерн. І нарешті сказати, реально це Бог, який є добро, от, який є там все, що, все, все, що є краще, це, це для мене. От, і згодом ми будемо бачити, що реальність нам буде мінятися. Угу. Я ще пару слів. Дивіться, а я от спадкував. Таку концепцію. Щоб вижити, треба красти, пристосовуватися, обманювати, виглядати краще, ніж ти є, і так далі. От. І е, так думають дуже багато людей, що неможливо бути чесним і вижити в цій реальності. В цьому... в Києві. Тяжкому. В Києві це колесо, стільки машин, нема де свою протулити, або ще щось таке. От. І постійно щось, якісь вимоги життя, де треба щось якось пристосовуватись, десь якось треба обманювати і так далі. Це є концепція невігластва. Чому? Тому що Богом розроблений механізм, щоб ця брехня, вона закінчилася. Для цього є почуття вини, провини, Є побажання смерті, тайне побажання смерті. Є страх. І я хочу навести такий приклад. От ми місяць жили в одному з міст на Західній Україні. Новий готель відкрили, але вони не можуть зареєструвати себе в інтернеті, тому протягом місяця ми майже там були одні з Наталією віп-персони. Нас обслуговували по самому вищому класу. Чому? А тому що господар, або власник цього готелю, він крав. Він не хотів платити податки, тому він казав, або давайте налічні, або на фізлице мені перераховуйте гроші. От. Або так, або так. Чому? І він думав, і так розраховує, що якщо я щось вкраду, я менше заплачу податків, то в мене буде більше прибуток. А виходить навпаки. Чому? Тому що коли людина боїться, а це є страх, коли людина не платить податки, вона втрачає. Вона посилає її молитва до Бога, щоб не було людей. Щоб не було цього страху, щоб менше було, а вдруг поїдуть з перевіркою, а вдруг там ще щось таке буде. І це закономірний процес, який закладений Богом. Тому правильна концепція, щоб вижити, треба бути чесним. Тоді легко, тоді все наповнюється, тоді Бог іде нам назив. Знаєте, от хто проживає в цьому законі, де чесно ти не можеш нічого добитися, вони знаходяться в такій духовній та й ментальній сліпоті. От сьогодні ми в нашому офісі на Лебіцькій, і де раніше у нас було оплачене місце, зараз кудись ця стоянка перейшла в державну, в державну. ми приїжджаємо, де взагалі нема де стати. І, і до чогось машин не платить за парковку. Зараз бо, взагалі, Леся сказала, згоді би відмінили плату за парковку. Mm. Знаєте, і в цьому районі багато бізнес-центрів, і я подивилася в вікно, стоїть знак зупинка зупинка стоянка е, заборонена і з лівої з правої сторони стоїть черга цих машин припаркованих під цим знаком і е, наїжджають інспектори ГАІ штрафують людей е, комусь повезе комусь не повезе вони приїжджають не, не часто да, може раз-два в день комусь везе комусь ні. і е, от як в цих ситуацій бути Людина, яка знаходиться в законі чесності і не бачить чесного шляху, вона, кожне, скаже, пару лагідних слів в сторону адміністрації в сторону там мера Києва в сторону цих інспекторів ГАІ скаже не забезпечили умови ну я ми повинні виражати свою незгоду я також позвонила адміністратору сказала ну, розумієте у нас тут офіс і немає де взагалі машину поставити і я попросила щоб якось це питання Врегулювали, вона каже, не ви перші, це дзвоните. Але я собі стала, і стала розмірковувати, як можна чесно? От як можна припаркуватися чесно? Кругом знаки стоять. І я дякую своїй бабусі, яка, ну вона бачила вихід любий, чесний і нечесний, скоріше всього вона бачила нечесний вихід, угу. от, і використовувала їх. І я сказала, ну хорошо, ну чоловік був за рулем, він припаркувався. А я думаю, ну як би я? Тут не, таке... Я Законне місце найчув, да, знайшов Законне місце все На можна, цій стоянці, де да, можна, можна. Але я думаю, які ще є варіанти Розумієте? Якщо людина знаходиться в Законі нечесності Вона не бачить варіантів чесних, як чесно припаркуватися, да, не порушуючи той знак, який тут стоїть по всій... Ну, якщо людина від'їхала, я став. По всій, так. Да. Ну, це <с ми <с говоримо <с про <с тренування, що Бог знає про наші потреби. Якщо нам треба, то обов'язково буде це місто законно. Я собі зразу сказала, ну слухай, ну, тут поруч, якщо вже так, нема де стояти, якщо ти повинна побачити ці можливості, є рядом Ocean Plaza. От. Є там стоянка, ти собі заїдь, да, оплатив, скільки там треба оплатити і став собі машину, там маса місць. І тось я заспокоїлась, тось я думаю, як же цим людям думати, от вони стоять, там сотні машин, думаю, а як їм дійсно кругом знак? і нема де паркуватися. І я сказала: нею, я знайду можливості". Вони, фігнічно не питали. Але для себе я знайшла можливість, що можна заїхати, тут є парковка, можна заїхати. От, і можна знайти десь місце в дворі, тож тобто можливості завжди є. Ну якщо людина знаходиться в гніві, в протесті, де вона десь там предки постраждали від е, якихось е, санкцій держави, розкулачування, там і все, Звичайно, буде бунт, який буде закривати очі, закривати можливості, щоб побачити ту чесну можливість, де можна її використати. Тому я думаю, що Геннадій розказав про свій бунт генетичний я і прийду. про ту трансформацію, яка відбувається. Я думаю, це актуально і для Паши, да, який писав нам. От. Тобто треба подивитись в генетику і треба показати, що той предок, він залишився ображений він залишився незадоволений і цей предок через Пашу через Геннадія через кожного з вас він доказує свою правоту що ні ти не правий бо ти, це неправильно була та чи інша дія це була неправильно тому ці почуття гніву це не ваші. а треба застосовувати те що скалетуючи: розмірковування розмірковування і перенавчання їх Тобто тоді буде розслаблення і буде задоволення замість розчарування. Тому, я думаю, дорогі друзі, що ви проаналізуєте і проскануєте практично свій разум і подякуєте і похвалите себе за те, що ви вже зробили, і намітити наступні кроки, щоб ваш разум став ще блискучіший, ще чистіший, mm -hmm. і щоб самооцінка ваша росла, от. і щоб ви, звичайно, такі, отримували такі гарні результати. Не хочеться закінчити словами Надєжи це запорука щасливого життя. Точно, абсолютно. Десято. Цим і закінчимо. Дякую, так. Надія. Так, да. да. щасливенько вам. Щасливо, до побачення. Да. Деліться ефіром, будь ласка. Переслуховуйте. Дякую вам за присутність. І проникність важливістю цього. Це просто саме головне на сьогоднішній день в нашому житті. Дякую, до побачення. До побачення.